Mačke i psi su čovjekovi najbolji prijatelji, ali nijov međusoban odnos zna biti poprilično buran. Možeš li izbjeći netrpeljivost mačaka i pasa? Naravno da možeš i to pažnjivim odabirom mačaka i pasa za kućne ljubimce. Prije nego krenemo s listom zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoću tipkice Podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli koju mačku odabrati ako želi idealnu prijateljicu za svog psa. Svijedi lista top 10 pasmina mačka koje se najbolje svažu sa psima. Na desetom mjestu nalazi se Sibirska mačka. Osobno Sibirske mačke svakako druželjubiva, a poznate su i kao mačke van turističkog duha. Često su razigrane pa i vole istraživati te im u tom slučaju pretestva sa psom neće teško pasti. Ova pasmina dobro se slaži s ljudima, drugim mačkama i psima. Ove mačke uživaju u društvu obitelji i odličan su izboru zbog svojeg ponašanja i tihih zvukova. Kako učiniti Sibirsku mačku sretnom? Vole učiti nove trikove i izuzetno su sretne kada ih se uključuju igranje kako s ljudima tako i s ostalim životinjama. Zanimljive činjenice koje možda i niste znali, o Sibirskim se mačkama često priča kako imaju osobnost više sličnu psu nego mačkama. Sibirske mačke vrlo su poznate po svojoj osjetljivosti i Sibirske mačke obožavaju vodu. Na devetom mjestu liste nalazi se Tomkinška mačka. Aktivna i razigrana Tonkiška mačka ima snažnu želju provoditi vrijeme sa svojim ljudima i uključiti se u sve što rade. Svojim prijateljskim otvorenim stavom može biti dobar izbor za obitelji s djecom, druge mačke pa čak i pse koji su otvoreni za ovakvu prijateljicu. Odlična je mačka za svaki dom s ljudima koji su spremni prušiti ljubav, pažnju i igru kakvu priželjkuje. Kako je razveseliti ako radite po cijele dane? Ako radite po cijele dane, dobra je ideja osigurati i prijatelja, bilo drugu mačku ili psa. Ako ima nekoga na kog se može osloniti i tko će joj praviti društvo čak i kada vi niste dostupni, bit će vam vrlo zahvalna. Postoje li problemi s Tonkinškom mačkom? Problemi, to je nepoznat pojam. Igra se baš poput Retrievera, lako uči trikove i voli pažnju koju je dobiva od djece koja se prema njoj odnose pristavno i s poštovanjem mirno živi s mačkama i psima koji poštuju njezin autoritet. Na osmom mjestu liste nalazi se Norveška šumska mačka. Norveške šumske mačke su razigrane i vole upijati sve što se događa oko njih. Ova vrsta mačke smatra se jednom od miljenica psa s obzirom na to da se ponekad bolje slažu s njima nego s ostalim mačkama. Je li je ova mačka prava za mene? Ovo je mačka odličan izbor za ljude koji imaju dovoljno vremena. Norveškoj šumskoj mački podrobno je mnogo više vremena da sazrite, ćete iz tog razloga dulje vremena trebati provoditi sa malenim mačićem nego kada biste imali mačku druge pasmine. Ove mačke također vole biti okupirane i izazvane različitim igrama. Boje li se visina? Visina kao stvorena za Norvešku mačku. Ovo je pametna neovisna mačka koja brzo uči i ima budnu prirodu. Voli se igrati gdje se pripremiti na česte prizore ove mačke na najviše točki u vašem domu. Na sedmom mjestu liste nalazi se Ragdoll mačka. Mačka Regno najbolje je prijatelja apsolutno svima, voj sve članove obitelji pa čak i djecu, a odlično se slažu i s drugim ljubimcima, posebno psima. Ragdoll ima lijepe manire i lijepo je s njom živjeti. Možete ju pronaći na krevetu ili kauču, ali to je najviša točka na koju će se popesti. Voli biti na istoj razini s ljudima i u njihovom okruženju. Iako je ljudi često opisaju kao poslušnu, to ne znači nužno i neaktivno. Rekdo mačke vrlo brzo uče i vole učiti trikove ako ih se nagrađuje hranom, pametne maci zar ne? Nisu jako glasne, malenim tihim glasićem podsjetit će vas kako je vrijeme za obrok ili maženje. Sretna je ako živi u društvu drugih mačaka i pasa zahvaljujući svoje društvene osobnosti. Ako još uvijek nisi podijelio video s prijateljcama i prijateljima na Facebooku, nadam se da hoćeš, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na šestom mjestu uviste nalazi se Maine Mačka. Ove dobrodušne i simpatične mačke prilagođavaju se mnogim osobnostima. Vrlo su sredne kada dobivaju pozornost ljudi, međutim ako i nemate mnogo vremena njima je dovoljno da budu u vašoj blizini, slatko zar ne? Main Coon mačke su prekrasne životinje i nosi titulu psa mačeg svijeta. Zato i nije neobično da se psi s Maine Coonima slažu i više nego odlično. Na petom mjestu liste nalazi se Japanska Bob Teo mačka. Karakteristika Japanske Bob Teo mačke je svakako kratak zeći rep koji može biti fleksibilan ili kruc s jednom ili više zavoja i nabora. S njome nikad nije dosadno. Iako ova mačka nije toliko poznata vrlo je pametna i razigrana. Odlična je u učenju trikova, ali i prava maza ako sjedite i očekujete u svom krivu. Jedna stvar koja će vas svakako zadiviti kod japanskog bob Teo je impresivan mač i vokabular. Nije nikako glasna, ali svakako ima mnogo za reći, te raspon tonula kako to učiniti. Kako podnosi djecu, pse i ostale životinje? Osim za život s drugim životinjama, ova je mačka odličan izbor i za obitelji s djecom s obzirom na to da dijeli nivo energije. U svakom slučaju, s japanski bob život je vrlo zanimljiv i dinamičan. Na četvrtom mjestu liste nalazi se Bombajska mačka. Bombajske mačke obožavaju zavalu, razigrane su i nježne. Vrlo su omiljene kod ubitelja jer su one vrlo tolerantne prema male djeci. Također su dobre u društvu pasa i drugih mačaka. Može se reći da im je moto ljubaznosti iznad svega. Zahtjeva li ova mačka puno pažnje? Te su mačke toliko ljubazne da ih čak ni stranci ili novi ljudi neće prepošljiti. Međutim, budući da su tako prijateljski raspoloženi potrebno im je puno pažnje. Ovo je pametna mačka koja se voli igrati i napredovaće su obitelji koja je spremna naučiti je trikove igrati igrice i pruštioju ju obilje interaktivnih igračaka. Upravo zbog svog društvenog stava vole biti u društvu životinja, a od drugih psa, svatko slažiš li se? Svijete top 3 pasmine mačka koje se najbolje svažu sa psima, pa krenimo! Na trećem mjestu liste pasmine mačka koje se najbolje svažu sa psima nalazi se pasmina Sveta Birma. Sveta Birma je pametna i znatiželjna mačka koja voli biti oko ljudi, prilogodljiva je bilo koje vrsti životinskog okruženja, aktivna je samo kad se tako osjeća. Dobro se slaže s djecom psima i drugim kućnim ljubimcima. Zapravo oni preferiraju društvo drugih životinja. Iako je sveta Birma prekrasna, vjerovala je ili ne, čak i njezino održavanje je zahtjeva vrlo malo posla. Tiha je mačka, ali ne stidljiva. U stvari, unatač svoje nježnoj prirodi, Birma je poznata po ljubavi prema igri. Ne samo da će uživati u igri sa svojom ljudskom obitelji, već će i trčati zajedno s psima. Na drugom mjestu, pasmine mačka koje se najbolje slažu sa psima nalazi se pasmina američka kratkodloka mačka. Američke kratkodlake mačke su zaista popularne u obiteljima jer se odlično snalaze s djecom. I dok su one mirne mace također nježno su razigrane čak i kad su starije. Neke od njih su mačke koje vole biti u krilu, ali većini je ipak draža samostalnost i ne zahtijevaju čestu pažnju. Poput većine mačaka izuzetno su znatiželjne i inteligentne. Američka kratkodlaka mačka uživa u igri sa psima jednom kada uspostave granice. Mač društveni staložen stav je čini jednom od najboljih izbora ako ste i vlasnik psa. U prirodi im je ljubav prema članovima obitelji koja se širi na druge kućne ljubimce baš poput psa. Svijede mačke koje se najbolje svažu sa psima spremni? Mačke koje se najbolje svažu sa psima su obesinske mačke. Mogli smo reći kako obesinske mačke žive svoj život na najjače, zašto? Ove mačke visoko se penju, skaču daleko i oboživaju igranje. Dakle ako razmišljate da baš on je novi član vaše obitelji svakako je potrebno nabaviti mnoštvo igračaka kako bi je se zadržalo okupiranom. Vrlo je društvena mačka koja se odlično slaži s bilo kojom vrstom. Vrlo je aktivna i razigrana ti može činiti zabavnu interakciju s ljudima ali i psima. Što ako nemam toliko vremena za igru? Nije problem, a mačka voli ljude koliko i druge životinje, te stoga nije loša ideja nabaviti joj prijatelja koji dijeli isti nivou energije poput nje. Iako se vrlo dobro slaže s drugim mačkama, ipak preferira psa koji može pratiti njezin energičan život. Tako je, iako je prilog odbao većine mačka na pse moguća, kao što ste mogli vidjeti u videu, određene pasmine mačka puno bolje se prilogođavaju psima. Nadam se da sam vam barem malo pomogao ako posjedujete psa i niste bili sigurni koju mačku nabaviti jer to je cilj ovog videa. Također, imajte na umu da je druženje štenca i mačića puno lakše od pokušaja upoznavanja zrelih mačaka i pasa. Ako ti posjeduješ mačku koja se odlično slaže sa psom, znaš kako sprijateljiti mačku i psa, imaš sugestije ili dodatne informacije svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju ako ti se video svidio još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljcama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želješ li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke mrze, obožavaju, rade kada vole vlasnika i još mnogo više. Sačulajmo naše kuće ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!